أخذوها مني غصوب يا ويل أمني طيروا بجد في قفاص والصيح خلصني أخذوها مني غصوب يا ويل أمني طيروا بجد في قفاص نصيح على المصري ان علفيش. هاي من زيد الخزعلي العلم اكيد الحيدر صريخ اكيد الف مبروك الزواج يعني الحضور يعني سجاد الخزعلي مهد الزبيد العلم يعني عمر ها يا عمر يا عمر الاسود باقر زياد العلم اكيد الجميع الحضور الحيانة والما حيانة مخطوبة وغصب يا فلان ولك مخطوبة وغصبوا يا فلان خطبان وخطبان وخطبان ورضيتان ويذبحوني يذبحون وتظل انت واحد عراق سامر جميل اكيد اذبحون وتظل انت تظل انت تظل انت وحيد بهاي انا لبس الخاتم بيدي بيدي لبست الخاتم بأيدي ويأيدي حيل حزنانة حزنانة حزنانة, حزنانة حددوا توب العريس والطيرة محبوسة يصورون الأهل يسعدها بفلوسة حددوا يوم العريس يصورون الأهل يسعد بفلوسة ما يروا بجد في قفاص والصيح ساعدني ما يروا في قفاص والصيح جاعدني. صب هدومك سود بلون العزية لون العزية مدري على تاك مدري علي مدري علي ونول الصباح حجي الحكيات وياك بالك تقولها بالك تقولها يا ابو عقال يا ابن الحمولة يا ابن الحمولة حجي الحكيات وياك بالك تقولها بالك تقوله وله دي والموت اريدنه اريدنه اريدنه ويا ابن الصدر امشي واتبعنه أتبعنا أتبعنا تي بي والموت اريدنه اريدنه اريدنه ويا ابن الصدر امشي واتبعنه أتبعنا اتبعنه, أتبعنه بيني وبينك العباس سيد ما عوفنه بيني وبينك العباس سيدي سيد ما عوفنا لني بيزرق ومرب لني ومرب لني ومرب, ومرب. ومرب. ومرب. شيل عندي أيوه فوق الغيم ناس مسيطرة مثل بالكلفات الفات ما جابت مارة فوق فتل فتل الغيم ناس مسيطرة مثل بالكلفات الفات ما جابت مارة طابوقية تلمها هافي طابوقية هله هله سرث الصريف موجود موجود يريد او للناس، مثل الناس عود انا مثل الناس خالص لعيون حيدر صرخي وبعد حدور الغالي والعيون صرخات اكيد لعيون كل الحضور اكيد أكيد هلأ. يا كبار يا كسار يا كسار مثل الناس يا كسار الناس كسار يا كسار يا كسار راحت كسار يا كسار يا ها ها والغط ها والغط والغط floating and <محن> <ذهبتي في> أردح <الناس> برد التبليد أردح برد تبلين، ما يزرع بتيات، ليش ينحب حلوين؟ ها ها ينهج بيه يوم ينهج بيه، ينهج هاي تحيه، تحيه خاصة الحادر صلاخ كي، عبودة العمار بغيابه. عمور الخزعلي حبيب